Hey there guys, Matar, and George, آج میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ ایوینجرز اینڈ گیم ہم ہماری ریسنٹ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلپ لکھ ہوا ہے پانچ منٹ کا جس میں پورے ماول اسٹوڈیوز ڈزنی کو وقت ڈالا ہوا ہے آج میں آپ کو ٹریلر کا بریک تھرو اور اوینجرز اینڈ گیم کی اوریجنل اسٹوری بتا سکتا ہوں آپ کو پہلے الرٹ کر دوں اور اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے جس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اُن تھینک یو یہ دیکھیں جو آپ اس آپ کو اس وقت یہ سارے نظر آ ہیں اوینجرس ان میں دو اوینجرز مسنگ ہیں تھور اور ہلک اس مووی میں ہمیں ڈیسنٹ جو پوسٹرز اب مارول نے جاری کی ہیں ان کے مطابق پروفیسر ہلک ہے اور اس میں ہنڈریڈ پرسینٹ یہ ہنڈریڈ پرسینٹ رائٹ ہے کیونکہ جو ریچنٹ کلپس لیک ہوئے ہیں ان میں پروفیسر ہلک کا بہت بڑا رول ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا سوری یہ ہمارا کہا گیا یہ جو آپ کو شفٹ نظر آ رہی ہے یہ ویسے تو ان کی ہے کیا کہتے ہیں गार्डन ऑफ गलेक्सी की मगर इसमें एक मॉडिफिकेशन करके इसे टाइम मशीन बनाया जा चुका है Avengers इस बार टाइम में ट्रेवल करेंगे और Avengers 2012 के टाइम में जाएंगे यह सब आपको Avengers नजर आएंगे ये कैप्टन अमेरिका जिन के हालत में आप शीढ़ी देख सकते हैं म्योलियाँ देख सकते हैं और यह जो क्लिप लीक हुए हैं इनके अकॉर्डिंग जो करेक्टर्स पहले مر چکے تھے انفینیٹی واج میں وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی کہ آپ کو پروفیسر حدمی نظر آ سکتا ہے اب کیپٹن امیرکا کے پاس میولیا کیسے آئی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے مگر میولیا صرف ایک طرح آ سکتا تھا اگر وہ پاس بھی جاتے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایج آف الٹران میں اگر جس ایج آف الٹران میں کیپٹن امیرکا نے تھوڑا سا تھوڑکا تھوڑا اٹھا لیا تھا اور اس بار وہ اسے کنٹرول بھی کر سکتے ریسنٹ اونجرس اینڈ گیم کے جو پانچ منٹ لیک ہوئے ہیں ان میں بہت بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں ایک تو بہت مزدار چیز جو ہوئی ہے تھور کے بال بڑے ہو جائیں گے بڑی تاڑھی اور وہ ایک ڈرنک مین کی طرح کرے گا اور دوسرا کیپٹن مارول اپنے بال ٹرین کرے گا اس میں ہمیں پیٹر پارکا بھی نظر آیا ہے بلیک پینتھر نظر آیا ہے اور کئی کریکٹرز ریوائیو ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں تو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور اور جاننے کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر اور نیچے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تھینک یو